Hvor hvor lille far hen? Var han ikke løbet væk? Psst. Vi er her. vi gemmer os bag et træ. Flot hule. Godt gemmested. Hvad siger du, lille far? Vil du gerne bo her? Far til Fire i Solen, biografpremiere 28. juni.